Teknologia, gailu digitalak eta internet gure esku egoteak bizitzako alor guztietan bezala ikasteko eta irakasteko modu berrietara eraman gaitu. Inoiz ez bezala ikaskuntzaren nonnahikotasuna da nagusi, edozein unetan eta edonon ikas dezakeguetan. Egungo pandemiak hau guztia prozesatzen eta barneratzen arrapatu gaitu. Ia egun batetik dut zera, eta biadurabizian agertoki presenzial, erdi presenzial eta urrutikoaren arteko sarea josten hasi behar izan dugu. Gure ikas, irakas prozesuak presi izateko, egunez egun, ematen diren egoerei erantzun ahal izateko. Ikas lezein ezitzaileek ikusentzunezko edo multimedia bitartekoak sortzeari ekin diogu. Nola optimizatu eta hobetu sortzen ditugun ikusentzunezkoak? Ezkuntza psikologiaren arloan, Richard Mayerren multimedia irakaskuntzaren inguruko ikerketak dira referente. Berak proposatzen dituen multimedia ikaskuntza printzipioek gure lanak hobetzeko pistak eman landizkigute. Multimedia irakaskuntzan aztertzen dira ikasketa laguntzeko erabiltzen diren auzko, zein idatzizko hitzak eta irudiek, forma estatikoa dutenak, zein dinamikoa dutenak. Kontuan hartu beharrekoa Input bakoitzean ikusmenaren eta entzumenaren kanalak erabiliko ditugu, baina, erne, hoiek prozesatzeko gaitasun mugatua dugu. Gainera, jasatzen dugun informazioa ezagutza izatera pasatzeko prozesuan kontziente eta aktibo egon behar du. Informazio garantzitsua aukeratu behar dugu, antolatu eta azkenik lehenagotik genituen ezagutzekin lotu eta txertatu. Horretan, metakognizioak izango du sekulako garantzia. Prozesu kognitiboan hiru memoria motek hartuko dute parte. Lehendabizikoa, zentzumenen memoria. Belarrien bidez, entzumenezko memorian eta begien bidez, ikusizko memorian jasotzen ditugu irudiak eta hitzak. Baina oso denbora laburrez mantendu al izango ditugu hor. Hortaz, urringo memoriara transferitu al izateko input hoiek hogei bat segundotan prozesatu behar izaten ditugu aktiboki. Bigarrena, laneko memoria Ikasitakoa, aldi batez, kontzientzia aktiboan atxikitzeko erabiltzen dugu. Garantzitsua den itzezko informazioa mentalki antolatuko dugu itzezko eredu batean eta ikusizko informazioa berriz, eredu piktoriko batean. Memoriau garantzitsuaena da horri esker gure garunak ezagutza berriak antoladitzakelako, gerora luze iraunde zan. Hirugarrena: EPE luzerako memoria da. Alde zaurretik genituen ezagutza garrantzitsuak aktibatu eta lan memoriara ekarrita itzezko zein irudizko eredukin integratuko ditu. Esan bezala, hori guztia kontuan izan da, multimedia materialak ondo disein jatzeko hainbat prinzipio zehaztuditu. Hoiik ezagutzeko eta labiltzeko prest?